A gyakorlatot ágyszérén ülve végezzétek. Ne számoljátok a légzést. A gyakorlat maximum 1-2 percig tartson. Amit a gyakorlás hatására erősödni fogtok, lehet hosszabb is a gyakorlatra szánt idő. Vászélességű terpesz, egyenes a derék. Közelítem lapockákat egymáshoz, az ujjakat nyújtva egymáshoz szorítom. Légzés csak orronát. át. Lágy hasi légzés! Kilégzésre behúzom a hasamat, belégzésre kidomborítom. Csak a has dolgozik, a mellkas mozdulatlan. A légzés vezeti a mozgást. Kilégzésre szorosan a törzs mellett kinyújtom a karokat fölfelé, a tenyerek egymás felé néznek. Belégzésre visszaengedem a karokat. Kilégzés után belégzésre hozom lefelé a karokat, majd a kilégzés vorronát, légzés kintartás, megtámaszkodom a tért fölött közvetlenül, befelé néznek az ujjak. Befelé-felfelé húzom a hasfalamat és közben folyamatosan kintartom a levegőt. Egyenes a hát, a nyaka folytatása. Lebegtetem a hasam. Behúzom, majd ellazítom a hasizmokat anélkül, hogy levegőt vennék. Mielőtt jön a belégzés, még egy utolsó befelé-felfelé húzás. Amikor jön a belégzés, belégzés a hasba, majd a kilégzésre felegyenesedek, és légzés kintartás. Összekulcsolom az ujjakat, a tenyerek felfelé néznek, nyújtom a karokat felfelé, enyhén megemelem az állam, a felsőtest hátrahajlik. A lapockák olyan erősen közelítenek egymáshoz, hogy megtartják a felsőtest súlyát, lazza a melkas. Az alhas és a csípő izmaival egyenesen tartom a hátam, nem homorodik, egyenes a derék. A légzés kintartás alatt folyamatosan mondom magamban az egység fél év mantráját. Felemelem a földet, az egész világ ragyog.